السلام علیکم ویلکم ٹو بیک شیخ سائنس چینل آج میں آپ کو کینوا پر کینوا کورس ہمارا جاری ہے بتاؤں گا جی کہ فون کے وال پیپر آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو بہت ایزی ہے بہت سا سمپل ہے تو ان شاء آج وہ بھی سیکھیں گے تو چلتے ہیں کینوا کی طرف تو یہ جی کینوا اوپن ہو گیا تو جلدی سے چلتے ہیں فون وال پیپر والی اپشن پہ تو یہ جی فون وال پیپر کی اپشن آ گئی ہے جی اس کو کلک کریں گے آپ کے سائڈ پہ بہت سے یعنی کہ وہ وال پیپرز آپ کے سامنے آ جاتے ہیں ہوں آپ چاہیں تو اس کو یہیں یہاں سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور بہت سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی تصویر کا کوئی وال پیپر بنا سکتے ہیں تو یہاں یہ ایلیمنٹس کے نیچے اپلوڈس کا آپشن ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے آپ کی اپنی تصویریں یہاں آ جائیں گی یہاں سے کوئی بھی تصویر آپ سلیکٹ کر لیں اور یہ آپ اپنا یعنی کے وال پیپر پہ لگا سکتے آپ کو اپنی پکچر نظر آ رہی ہوگی تو آپ کوئی اگر کوئی ایلیمنٹس یہاں پہ ایڈ کرنے تو یہاں سے ایلیمنٹس کے آپشن پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ بہت سے سارے کے کوئی بھی آپ نے ایلیمنٹس ایڈ کرنے ہیں تو وہ آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے اس کے بعد کوئی ٹیکسٹ ایڈ کرنا تو یہاں سے ٹیکسٹ ایڈ کر لیں کہ آپ کے یہاں پہ پروجیکٹس آ جائیں کوئی آڈیو لگانی ہے تو کوئی بھی گانا میوزک آپ لگا سکتے ہیں تو کوئی بیک گراؤنڈ چینج کرنا ہے یہاں سے آپ یہ بیک گراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں تو بہت سا ایزی ہے آپ بنا سکتے ہیں اس کو اور آپ نے دیکھا ہے بہت ایزی ہے بنانا اپنی پکچر کا وال پیپر بنائیں یا پھر کوئی بھی بیک گراؤنڈ ڈال کے بنائیں یا پھر آپ نے ایلیمنٹس لگانے وہ آپ کو میں نے بتا دیا کہاں سے لگاتے ہیں ٹیکسٹ کیسے ایڈ کرتے ہیں آڈیو کیسے لگاتے ہیں تو امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو یہ آپ یہاں سے شیئر کے بٹن پہ کلک کریں گے یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اس کو یہاں سے ڈاؤن لوڈ کے آپشن کریں گے یہاں پہ پھر کلک کریں گے تو یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی تو چینل کو لائک کیجیے سبسکرائب کیجیے آنے والی ویڈیو کو پسند کیجیے شکریہ اللہ حافظ